Jag heter Andreas Eriksson och jag undervisar i farmakologi. Det är jag själv och Karin Persson som jobbar med den här kursen. Den här kursen då, den är en mockkurs, en sån Massive Open Online Course, som ska starta nu i hösten. Den här kursen den är, ju, den är väldigt grundläggande, så att den riktar sig till människor som kanske funderar kring läkemedel eller funderar kring farmakologi. är lite nyfikna på det och vill veta mer om det helt enkelt. Vår plan är att kursen ska lanseras i höst då. Och vår plan är att vi inte ska behöva ha någon som helst kontakt med studenterna när kursen går utan att de ska kunna lösa allting själva. Så vi har jobbat helt enkelt med att försöka vara så tydliga som möjligt i, i allt un, i innehåll så att man ska kunna göra den helt själv då. Man kan säga vi tänkte väl att vi vill ha no, något roligt att starta med så att man blir nyfiken och intresserad direkt när man, när man går in på, på kursen och eh, någon form av enkel ingång så att man då på första sidan ska veta exakt vad man ska göra och att, man har, att vi har bilder att klicka på helt enkelt. Så att en ganska så avskalad första sida ska jag vilja säga, så att de, där vi bara har det mest väsentliga så att studenterna direkt vet precis vad de ska göra. Den här kursen då, som vi har utvecklat här, den består av fyra stycken moduler. Där varje då, modul tar upp olika innehåll på kursen. Men där varje modul är uppbyggd på liknande sätt med samma typ utav, utav moment kan man säga. Så att varje modul då eh, startar med eh, inspirerade föreläsningar. Och sen så har vi för att göra den här kursen då lite mer lite rolig kan man säga så har vi också en läkemedelsnytt i varje modul. Så att vi försöker att eh, ta upp en myt och sen så förklara om den är sann eller om den är falsk. Då. Sen har vi ett quiz kopplat till varje modul. Och sen så har vi eh, lite tips på vidare studier i varje modul. De olika modulerna har innehåller olika komponenter av farmakologin men det är precis samma upplägg i alla då med föreläsning, myt, quiz och vidare studier. Den här typen av kurs då, kurs det är ju då en kurstyp som inte är poänggrundande. Så de här kurserna, de, de söker man helt enkelt bara om man, för att man är intresserad av ämnet och, och vill lära sig mer. Men det är ingenting som man får poäng för i slutändan. Så de här quizen, de har vi, vi har gjort dem helt enkelt för att man ändå ska på något sätt kunna testa sin egen förmåga efter att man har gått igenom de här olika föreläsningarna som vi, som vi har. Och då tänkte vi att då använde vi Lisams inbyggda testfunktion. Då. Men sen så i det här modulupplägget så kände vi att vi ville ändå behålla allting inom modulen och inte hoppa ur den på något sätt. Då. Och enklaste sättet för oss att göra det kände vi var att göra quiz i Forms istället. Och sen bädda in de här quizen då i modulerna. Så det var en. en ett enklare sätt för oss tyckte vi att, att lösa det här. Man får veta om en svar är rätt eller fel, då, och sen så får man, har vi också kopplat så att man har kommentarer på svaren. Då, så att man ska, Om man har svarat fel på ett svar, att man då faktiskt ska förstå varför det var fel. Jag har en funderad nu när vi har jobbat med den här kursen, då, där vi har gjort saker i moduler. Det som är enkelt egentligen när man jobbar med en sån kurs då Det är att den här kursen är väldigt kort Så att det, det blir ett begränsat innehåll i de här modulerna så att man kan hålla samman det så att det fortfarande ser Bra ut En svårighet kan, tänker jag Kan ju vara om man ger sig på längre kurser att få till det här på ett bra sätt något liknande då Men jag funderar kring om man Som sagt i, i våra kurser idag då som sagt då, då har vi liksom en mapp för föreläsningar, en mapp för labbar och så vidare, så att man, man delar upp kursen i vilka typer av moment man har. Men någonting som är väldigt viktigt är ju att studenterna ska förstå hur, hur de sakerna vi gör är kopplade till våra kursmål. Och det är kanske inte så lätt om, om man lägger alla föreläsningar som är kopplade till alla kursmål tillsammans i, i en mapp då. Och, och alla labbar som är kopplade till olika kursmål i en annan map. Så här funderar jag på om man skulle eventuellt kunna testa något upplägg på LISA där man har varje modul så att säga är ett kursmål istället och sen lägger man in de föreläsningar och labbar och annat som är kopplat till, till varje kursmål i olika på olika sidor. Jag vet inte hur det skulle se ut i verkligheten men jag skulle gärna vilja testa att göra ett sånt kursrum och se blir det tydligare för studenterna varför de gör de olika momenten. För vi pratar väldigt mycket om just det här att studenterna har svårt att Se kopplingen mellan, mellan mål och, och det de gör. Men, det, men som sagt, det här kanske skulle kunna vara ett sätt att få dem att, att se den kopplingen tydligare.